السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله امريكا في المكان امريكا ساون جول. جول جول جول الاحمر ليفربول يسترجع ذكريات بين شانغلي وكانيدال جليس سمفونيه حمراء تبدا بكسب المعركه جول في الكره ممتاز جوال كامبل تعطي كره رائعه جول ارن رمسي باقدام الوينيزيا صعب الصداره يعدل عن جداره ارسنال مشاهدينا الكرام يرجع لاندرسون عكسه خطوره لالانا وفيرمينو يساعدات <Jose> no! Goal! كورونا رايا، جول! مامادو ساكو، يخرج الكرة من الشباك، أرسنال في ملعب أمبيل، جول! جول جول جول جول، فانا أوليفيا أرسنال يحييكم، ويمسي عليكم، بهدف ميلر ¡Curinoya! ¡Termina!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 السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.